Tak určitě na ty lidi, hlavně na ty, kteří třeba nebudu už tolik moc vídat, protože každý budeme někde, i když se občas vídáme se spolužákama, pak určitě budu na některý učitele vzpomínat rád, který mi hodně dali, něco dobrého doporučili. A vůbec na, tu, na, takovou, na takový, takový ten studentský život budu asi rád vzpomínat, prostě, který přece jenom zahrnuje víc volného času, než pak nějaká práce. A tak určitě na dětství, ne, tak spolužáci, střední škola, možná i ta univerzita. I když univerzita, aspoň podle, nebo uh, na české poměry, je to takové, samozřejmě záleží, ale je to daleko více individuální, není tam většinou na univerzitě už není, nejsou lidé ve spolku, nebo parta lidí už není taková jako na, ať už na základní škole, nebo na střední. Univerzita už je více o samostatnosti, ale i tak si myslím, že na univerzitu mám zatím, zatím dobré vzpomínky. Hmm? Určitě budu rád vzpomínat na takové ty... No, na co? <laughs> Na Texas, určitě. Budu rád vzpomínat na Texas, na tu příležitost odjet někam do zahraničí. Budu rád vzpomínat na spolužáky, se kterými jsme společně trpěli před zkouškama a užívali si v hospodách večery během semestru. Budu rád vzpomínat na některé profesory, kteří určitě mě přivedli k, vlastně k tomu učetnictví. Před vysokou školou jsem o učetnictví nevěděl nic. A který mě naučili i myslet a více zajímat o to, proč a jak, co je, a nejen jak to je. Uh, to je těž, těž, těžký odpovědět. Uh, asi na to, že si řídím svůj vlastní čas, že si můžu dělat, kdy chci, co chci. Samozřejmě musím splnit předměty, zkoušky, ale když prostě chci někam jít, tak můžu. Myslím si, že až budu pracovat, tak už nebudu pánem svého času. A určitě aktuálně, a myslím si, že to bude po celé život, to ve mně zůstane ta doba tady v Austinu, a ty všichni lidi, který jsem tady poznala, to všechno, co jsem tady zažila. A tak asi, myslím si, že je to nezapomenutelný a budu na to jednou určitě vzpomínat.